Jamen jeg er her på Læk, og jeg er 70 år, og har været med herude to gange. Hvad er det, de, de laver herude? Jamen vi rydder lidt op i skoven, fælder nogle træer og laver lidt fuglehus, hvis, der er, hvis vi vil det, har lyst til det. Eller gør egentlig, som de selv har lyst til. For nogle når derude mand der er der er i gang med cancerrehabilitering, eller er færdig med det, eller er lige blevet diagnostiseret, får har herude i noget frisk luft og i en skov, og så laver de... Så meget de nu engang kan, hvorhen de er i deres forløb. Ikke? Nogle de kan gå til dem med en sære, og nogle kan gå til dem med en økse. Nogle kommer herude og sidder lidt og hører lidt på fugle. Ikke? Og der er ingen græns for, hvad man egentlig kan må herude, og hvad man ikke må herude. Altså, man må bare ikke overanstrenge sig Hvis andre egentlig har lyst så synes jeg, de skulle melde sig til. For der sker i hvert fald ikke noget ved at være herude. men kommer i kontakt med andre i samme situation. Og det er hyggeligt med kaffe bagefter ved bålet, så, ja. så det, det har været godt.